شي مرة تقييم لنوعية العلاقات الموجودة بحياتك، قديش هي مهمة بالنسبة إلك، هل عم بتساعدك تتطور؟ هل عم تلعب دور بتحسين مستوى حياتك؟ هل عم تعطيك الدافع لتطلع أفضل ما عندك؟ كون صادق ولا تكذب على حالك، لازم تكون واعي وفهمان كتير منيح إنه العلاقات المنيحة بتلعب دور أساسي بتحسين نوعية حياتك، وبتزيد قدرتك على تحقيق أهداف كبيرة وطموحة وبتنمي بداخلك شعور الانتماء والرضا وبتساعدك كتير لتتخلص من نوع كانت عم بتضرك وتأخرك استثمر بعلاقاتك صح لتعطيك سعادة تكون راضي عنها